Ve dnech 6. a 7. prosince pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové své klasické tradiční čertovské experimenty. Je to dvoudenní maraton pokusů a zábavy pro děti, které se tak naučí, že přírodní vědy, jako je fyzika, chemie, matematika, nejsou jenom teoretické, ale že se dají krásně vidět i v praxi. Kromě toho, že je uvidí v praxi, si je také mohou vyzkoušet, a to pod vedením čertovských vyučujících, které nám tady letos nechal Nikuláš. Každoročně se nám na přírodovědickou fakultu sříždí spousta základních i středních škol a to z celého kraje. Není výjimkou, že si to udělají jako takový předvánoční výlet spojený s dalšími akcemi ve Vánočním hraci. I letos tedy se na všechny těšíme a doufáme, že ve čtvrtek a v pátek na čertovské experimenty dorazíte. Na dnešní dopoledne jsme si připravili celkem pět pokusů. Jsou to pokusy jednoduché, aby to děti pochopili. A máme tady pokus, který se jmenuje je tajné písmo a jde o to, že vlastně mlíkem potřeme papír a následně ho žehličkou přejedeme a uvidíme tajný vzkaz. Máme tady robotické modely ze stavnice Lego. Tadyhle jsou právě ukázka těch jednotlivých modelů. Máme tam motorky, senzory a právě díky těmhle senzorům a motorkům to oživne to Lego, takže můžete si vyzkoušet potom veškeré ty ukázky, co tady máme. Nyní se nacházíme v mikrobiologické laboratoři, kde jsou přichystané různé mikroskopy s mnoha ukázkami preparátů. Najdeme tu například výtrusy hub, nebo třeba roztoče, vši, blechy a podobná zvířátka, která jindy nevidíme a teď můžeme pod mikroskopem vidět. Máme tady vakuovou komoru. Výviva se mě postará o to, že mě vysaje z té vakuové komory vzduch. Dají si s tím dělat různé pokusy, protože když tam dáme pak třeba nějaký balónek, který není zcela nafouklý, má v sobě nějaký vzduch, který má nějaký tlak a my snížíme ten tlak toho okolního prostředí, tak pak dojde k tomu, že ten balónek se jakoby nafoukne, ale ve skutečnosti on se nenafoukne, jenom ten vzduch, který je z toho balónku se rozepne a působí to tím dojmem, že se jako že ho nic nafoukne a je to takový fajn, dneska jsou takový z toho vyjevený. Protože často k nám chodí děcka, kteří jsou ještě mladší a úplně fyziku nemají, nebrali takovéhle věci, tak to mají ještě jako za nějaký kouzla a my jim, že se jako to všechno dozvědí, jak to ve skutečnosti až pak jako ve vyšších uh, ročnících.